V najdeme celkem pět registrů vozidel, rovnoměrně rozmístěných po městě. Na každý z nich je možné objednat se online a také v reálném čase sledovat jejich vytíženost. Tato budova na Mohdalci dříve sloužila jako provozní hala dnes již zaniklé stavební společnosti. Najdeme v ní proto také staré jeřáby. Skrývá toho ale mnohem víc. Lidé sem chodí nejčastěji registrovat nové vozidlo anebo žádat o novou registrační značku. Těchto 20 tisíc vydrží zhruba na dva měsíce. Co vše mohou lidé v registrech vozidel vyřídit? V registru vozidel se vyřizují veškeré věci týkající se registrace vozidla, ať nového vozidla, v případě veškerých změn k vozidlu, ztráty registračních značek, ztráty dokladu, to znamená osvědčení o registraci vozidla nebo velkého technického průkazu a v podstatě již dnes není vázáno na místo bydliště, takže zde vyřizujeme i mimo pražské žadatele, tak jako pražské žadatele. Kolik lidí na pracovištích registru vozidel denně odbavíte a jsou tyto kapacity dostatečné? Denně vyřizujeme zhruba 2000 žadatelů na 65 přepážkách po celé Praze. Kapacity v současné době jsou dostatečné, protože Není jakoby sezóna prodeje nových vozidel ani převodu stávajících vozidel. V létě nebo na jaře to bývá trošku více plno, proto doporučujeme a používáme rezervační systém, kdy je možnost se dopředu objednat na konkrétní čas, kdy pokud žadatel přijde v daný čas, je vyřízen během několika okamžiků. Máme ale bohužel trošičku problém, že žadatelé se hodně objednávají, vytváří rezervace a pak nechodí. Jak dlouho trvá vydání nové registrační značky anebo registrace vozidla a co k tomu lidé musí přinést? Veškeré tyto žádosti vyřizujeme z pravidla na počkání, je to otázka řádově několika desítek nebo 20 minut. S uh -huh. sebou klient musí přinést vše, co požaduje zákon, je to uvedeno na našich webových stránkách, jedná se například o veškeré doklady k vozidlu, své osobní doklady, při registrace stávajícího vozidla to dokladu evidenční kontrole povinné ručení. Uh -huh. A jak je to s registračními značkami na přání? Je zde nějaká výjimka? Registrační značky na přání mají trošičku jiný postup, když žadatel nejprve musí přijít si zažádat o registrační značku na přání, ideálně s velkým technickým průkazem, kdy je ověřenost že tato značka nebyla již vydána jinému vozidlu, je vyzván k zaplacení správního poplatku ve výši 10 000 Kč. A po uhrazení je tato značka objednána ve výrobě. Značka přání je následně vyrobena zhruba do 15 dnů, kde je zaslána k nám na úřad. Žadatel si ji může vyzvednout. Nicméně tuto službu nenabízíme na všech pracovištích, ale z logistických důvodů je nabízena pouze na pracovišti v biznescentru Vyšehrad. Nebyl by to úřad, aby neměl svůj archiv, již podle názvu registr vozidel uchovává dokumenty, které jsou potřeba pro registrace aut. Nicméně není to jenom o tomto úkonu. Vydávají se tady také nové registrační značky. Kolik vozidel v tomto archivu najdeme? V současnosti již dosahujeme skoro 2 miliony spisů vozidel, to ať pražských, tak i pražských, ty díky rozvolnění místní příslušnosti pro převody vozidel, toto pražská vozidla tvoří již skoro čtvrtinu tohoto archivu. Jak dlouho musíte všechny ty spisy archivovat? Archivujeme po dobu pěti let od jedné žádosti, v případě od jedné zániku vozidla, a samozřejmě skartujeme průběžně, jak, jak vozidla zanikají. Nicméně spisy nám přibývají rychleji než těch, které Když spisy přibývají rychle, když jsou tedy kapacity archivu dostatečné? Prozatím ano, protože stoupá i digitalizace spisů, že se již hodně skenuje do centrálního registru vozidel, ale například takovýto regál jsme schopni zaplnit během několika dní. Kolik evidujete třeba elektromobilů nebo veteránů? Elektromobilů včerejšímu datu bylo 6999 evidováno v městě Praze. Veteránů a zároveň i sportovních vozidel je to v jednom registru vedeném je zhruba cca 10 000. Většina řidičů si umí představit proces, kdy o novou registrační značku žádají. Jenže tady na registru vozidel se značky také likvidují. Dříve k tomu sloužily tyto pákové nůžky, jenomže dnes už k tomu jsou modernější elektrické skartovačky. Jak jsme viděli, značky se musí znehodnotit, aby nemohly být dále zneužité. Po znehodnocení se dostanou sem do valníku a pak je odesíláme do kovošrotu k recyklaci. Měsíčně tak zlikvidujeme asi 6 značek.